У цьому дворі майже ціла ракета С-300 лежить просто у клумбі. Снаряд 1980 року виробництва, розповів пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. «Це реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Це бойова частина, це двигун, це хвостова частина з Реактивним соплом ну, крила там відірвали, її, як завжди, там від нічого не вистачає, це самої головки, електроніки, вона десь в іншій, в іншій локації розбилась. В іншому дворі наслідки обстрілу комунальники прибирають з п'ятої ранку. Страй Господній. Нету ні одного вікна, і все, посуда перебита, і все, оці всі вікна повилітали разом з рамами. Двір не закривається, тому що заклинило, тому що не могли мене відкрити. І я просто затовот я напагнулась там і тепер я надо ну, замок то лінять, то лікар. Я не знаю, як на що мені бути. У квартирі Катерина була сама та говорить, ледь оговталась. Я слава Богу, от, вся целая. на мою кровать, все стекло полетело. Як я осталась жива? Я с я нигде не порезала. Цвіти, вот это все, вота градиносне слово. Зверху. Да? Ну, Гордина зі шторами. А ось ці будинки пошкодила вибухова хвиля. Центр – паркан Миколаївського художнього драматичного театру, який до повновасштабного вторгнення мав назву «Російський». Годинник у кабінеті зупинився в чверть на першу. Тоді, відповідно до камер спостереження, і пролунав вибух, говорить директор закладу Артем Свистун. Руйнація повністю нашого ландшафтного театрального скверику, зруйновані чугунні скульптури, які знаходилися в театрі, пошкоджений внутрішній стан вікна, кабінети, санвузли. Пошивчи цих музей, маласи, гримерні кімнати, повністю вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, двері і частково пошкоджене майно, яке знаходилося внутрі. Головне, що немає жертв, але є моральна і матеріальна втрата». Наразі знайдено 5 місць вибухів у Миколаєві, говорить Дмитро Плетенчук. Били ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. «Було обстріляно об'єкти промисловості. Це у нас вже традиційно, обсяг відбувся, жертв нема, проте є уражені об'єкти культурні, житлові та промислові. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.